Песенката газ Натискаме бед в квартала Паля фаз Докато Ушев наподава Изголз дистинацията бяс Знаеш Моинск Стивенявол и Бургас Смъсна газ Натискаме бед в квартала Паля фаз Докато Ушев наподава Кика като Високи обороти Те леко Константинов пак седили на пъкнотите Извънно ми телефона Ало да, кой ме търси Тя нахватахме някакви съдъла Вери ми тя е, идва мойка, приготви да ги изтърсим Пранги трудни за рисуване тук Но си Уши безкача с колата Добър вечер мистер Санши как стоят нещата Питаме къде работя, к'ва е да заблада Дробим зелена салата, мойка т'ва ни наята Попозираме за нещо Ела, ушев фиго го намери напрежение от всякъде в маклата, в US камери Биг Брадър, не ти говоря ако не сме патили Кучките дете режат, а не бучат дателки okay. Мързна газ Натискаме квартала, паля мъртала Въртала паля фази, докато още в наблюдава Кика до долу, високи оборотите е леко Константин, но пак се дели на пъкнотите Доке, сънувате, ния харчим да но е И колкото и да са про, да се крият, нека знаят, че в чуто село и керемите те бият Тяна, тяна, как го правиш така? И аз не знам, въртей за днес ми е трета глава, това ще бил, вървай мойка наричи го не закачват ми се акциите, Факти пък чули, недочули Нашна махала, братенце, фул е с питбули Бъса късна, трите ленти, пати тука чупушкули Мъз на газ, натискам м е във квартала, паля фаз Докато Усов не поддава East Coast, дистинацията бяс Знаеш, моят Сливен Ябол и Бургас Мъз на газ, натискам М5 е във квартала, паля фаз Докато Усов не поддава Ти като долу, високи обороти Тия леко Константинов, так си ти.